Det er ind til siden! Jamen det er slet ikke vores pære! Og nu kan I så vinke til politiet. Undskyld, vi suser lige forbi! I slipper ikke godt fra det her! Jamen vi har ikke gjort noget! Hvad er det for noget? Og så hugger du spidt i bunden! Kør alt, alt for stærkt. Det jobbet der sender flaskeposter. Det er jeres sidste chance. Oh nej, vi kører galt! Den krymper jeg! Til at til at til at til at nej! Ah. Ay, ay, ay. Uh. Oh, en Ja, ah, det var så lidt for tid. Stå den perl. Viseborgmester Christ! Ej, fungerende, borgmester! Funger den særlig godt derinde? At skyde på en pære bare fordi den er faldet i vandet? Sådan opfører man sig ikke! Det skal du ikke bestemme! På lørdag står det nye rådhus færdigt, så bliver jeg officielt Solbys nye borgmester! Åh, slæm mig så! Ah! Bare det på lørdag! Nej.